Ту дня міста Кло разом з Юлією Бевзенко запустили проект про цікаві локації Києва з незвичайною історією. Сьогодні такий подарунок може отримати кожен клієнт ОЗС. Що тут у нас? Так, потрібно відсканувати QR. Ну, окей, подивимось, що тут у нас за історії. Ну, ось, наприклад, знайти давньогрецьку богиню Афіну з трубами перемоги. А ось і ця будівля. Каріно, це вищі жіночі курси імені княгині Ольги. Насправді, університет лише в 1914 році отримує свою власну будівлю після довгих поневірянь в орендованих будинках. Центральну частину фасаду прикрашають зображенням Афіни Палади. Це у нас антична богиня мудрості. Далі починається Перша світова війна, тому це перешкодило навчанню. Потім будівлю передають Міністерству оборони і зараз тут розташовується Державна служба з надзвичайних ситуацій. Тепер ви знаєте, чому будівлю ДСНС прикрашає бюст Афіни. А тут ще 19 маловідомих фактів про архітектуру столиці. Київ неймовірно цікавий. Переходьте за посиланням, щоб дізнатися ще більше секретних історій. О! Це тісточко в точності як київський торт. Кайф!